Därutom då DAL och DEL som är de första kurserna man läser när man är lärare och som ingår i LIUs anställningsordning att man går, så finns det en möjlighet till ytterligare utveckling i kursformat på didaktikum. Och en väldigt vanlig kurs som man går är handledning för forskarstuderande, ja, forskarstuderande man ska säga, där man tränas och funderar och reflekterar kring rollen som handledare för en doktorand. Vi har flera kurser i handledning, där kurs Handledning av studenters självständiga arbete är en kurs. Men den kanske största kursen kring handledning är kursen problembaserat lärande och basgruppshandledning, som väldigt många lärare som jobbar som basgruppshandledare på program som har PBL som pedagogisk grundsyn Jag går. Utöver vårt utbud av kurser arrangerar vi även olika seminarier och workshops och vi har också ett konsultativt erbjudande som vi kallar att ta hjälp av en pedagogisk utvecklare. Jo, tanken är att kunna fånga upp behov hos enskilda personer eller grupper och kunna möta dem tidigt utan att man ska behöva gå en hel kurs. Dem. Mm. Didaktikum har aktiviteter och konsultationer och kurser för både för den nya läraren som tidigare inte har undervisat eller bara undervisat lite grann, till de som har kanske hållit på i 20-30 år och varit universitetslärare, men som känner att man behöver lite påfyllning och får lite mer stunds eller nya tankar i sin undervisning.